Akademia. Horrela esaten diegu Eskola Azkampoko irakaskuntza zentropribatuei, baita unibertsitateko irakasleek osatzen duten komunitateari ere. Baina izena pixka bazarragoa da. Bi mila eta laureun urte inguru. Platon filosofoakaren eskolari eman zion izena da. Akademo eroi mitologikoaren homenez autatu zuena. Eskolaari jarritako izena gugan iritsi da. Baina baita bertan Platonek zabaldu eta garatu zituen ideia askoren oiartzuna ere. Platon Atenasen jaio zen, Kristo aurreko laureun eta hogeita zazpigarren urtean. Greziako zibilizazioa aurreratuan familia bera txakokide bat izegokion ezik eta jaso zuen. Hogei urte zituenean ezagutu zuen Sokrates, eta liluratuta bere ikasle izatea erabaki zuen. Filosofia eta egi astertzea izan zen ordutik aurrera bere eginkizun nagusia. Demokraziarekin kritikoa zen Platon, baita garaiko iditzi sortzaile nagusi ziren sofisteekin ere. Oratorioaren artea dominatzen zuten sofistek eta dekadentzia garaian zen Greziar zibilizazio hartan dena erlatiboa zela argudiatzen zuten. Platonek kontrara kaosean ordena esarriko zuten egiak bilatu zituen, baita ongiaren ideia behinbetikoa ere. Berrogei urte zituela zabaldu zuen akademi izeneko eskola Atenasen. Politikari eta gobernari izateko bidean zirenak ezi zituen bertan. Aristoteles filosofoaren irakasle izan zen besteak beste. Sokratesek bi iritzi kontraiarriiko elgarrizketa edo dialektika erabiltzen zuen bere ideia garatzeko, eta Platonek teknika hori bereganatu zuen, are gehiago, Platonek haren testuetako pertsonaia bilakatu zuen Sokrates. Testu hoietan, garatutako pentsamendua la oinarri nagusitan daiteke. Bat, dualismo ontologikoa, zentzumenen mundua versus ideien mundua. Platonek ikuspegi dualista defendatzen du, eta bitan banatzen du mundua. Zentzumenen mundua zentzumenen bidez ezagutzen dugun mundua da, gauza materialek eta gure uste edo iritziek osatzen dute. Mundu hori osatzen duten objektuak aldakorrak dira, mugimenduan daude, eta beraz objektu hoien inguruan baiieztatu dena ezeta sekula behin betiko egia izango Platonek eztu ukatzen zenzumenen mundua badenik aldarrikatzen duena da hain zu zen aldakorra eta imperfektua den ean ezin garela aberrataz fido Zentzumenen munduarekin kontrailartzen duena ideien mundua da Arrazoimenaren eta adimenaren bidez ezagutzen dugu eta hori da egiazko mundua Ez dago espazio edo denbora jakin batean dauden objektuen menpe, ideiak, perfektuak, alda ezinak eta iraunkorrak dira. Adibide erraz errazbatekin azaldaiteke. Zalditxakin bat zentzumenen bidez astertuz gero, aldakorra izango da beti. Zahartu eginko da eta gero hil, eta inguruak balintzatuko du bere portaera. Zaldiaren ideia bera ordea, egia erabatekos osatua dago. Zaldiaren ideia ez da zahartzen, ez da aldatzen, alda eta zalantza ezinak diren ezaugarriak ditu. B. Dualismo epistemologikoa. Iritzia versus ezagutza. Mundua bitan banatzen duen moduan, gauza bera egiten du platonek ezagutzarekin. Bi mota bere ditu. Lehena, iritzi utxa edo toksa zentzumenen bidez lortzen duguna da, edo gure tradiziotik datorrena. Bestea aldiz, epistemea edo benetako ezagutza da, arrazoimenaren bidez eskuratzen dena. Filosofoaren zeregina benetako ezagutza hori lortzen saiatzea da. Iru, dialektika edo aitzuloaren alegoria. Dialektika da Platonek ezagutzara hurbiltzeko proposatu eta erabiltzen duen metodoa. Galderantzunetan edo elkarrizketan oinarritzen da. Iritziak eta usteak aztertu eta proban ipintzen dira justifikatuta aldauden ikusteko. Hori egiterakoan, justifikatugabeko iritziak alde batera uzten dira. Azterketa hori gainditzen duten iritziekin egingo dalan hortik aurrera. Piskanaka iritzizu zuzen apilatu eta egiara ara urbilduz. Metodo horri segika ongia ezagutzen saiatzen da. Aitzuloaren alegoria erabiltzen du Platonek prozesu hori azaltzeko. Aitzuluan lotuta dauden gizakiak irudikatzen ditu. Aien atzean, sua dago, eta gizakioiek su horrek eragindako itzalak besterik ez dituzte ikusten. Aitzuloa gure hirien edo gizartearen metafora da, eta gizakioiek garagu. Itzaloiek aldiz, guk zentzumenen bidez jasotzen dugun hori dira. Iritzi hutsak, ez ordea benetazko errealitatea. Aitzuloko gizaki gizakibatek askatzea lortuzkero alde egiteko erabakia ardezake. Kanporaino heltzea ez da erraza ordea, izan ere gizaki horren begia ez dago kanpoko argitasunera ohituta. Horregatik bidea zaila eta neketsua egingo zaio. Hori da Platonen arabera, ezagutza lortzeko bidea. Lehenik askatu egin behar da bat, iritzi utxetik urruntzeko, eta gero aitzulotik ateratzeko bide luzea eta malkartxua egin behar du dialektikaren bidez. Soilik horrela iriztaiteke ongiaren ideia ezagutzen saiatzera eta zuzen jokatzera. La dualismo antropologikoa: gorputza eta arima. Gizakiare bi osagaitan banatzen du Platonek: arima eta gorputza. Arima beti erekoa eta ilezina da. Gorputzaldiz hilkorra, arimaren kartzela edo ilobia. Platonen arabera, arima gizakia jaio baino lehen ere bada eta ilostean berriz arahistatu daiteke. Il eta jaio gorputza egiten da soilik. Arimari hiru zati edo funzio aitortzen dizkio. Lehena, funtzio razionala da. Gizakiaren gaitasun gorena ordezkatzen du. Pentsatzeko gaitasuna eta ezagutza ditu oinarri. Bigarrena, funtzio holdarkorra da. Txarrak diren gauzei aurre egiteko eta ona dena defendatzeko ausardia da bere ezaugarria. Irugarrena azkenik, funtzio irritsua da. Plazera, mina edo bizirik irauteko sena dira bere ezaugarri. Eta ondasun materialekiko pasioa sentitzen du. Edu funtzio hauek duten pisuaren arabera era batekoa edo bestekoa izango da gizaki bakoitza. Platonen arabera, ongi jokatzea ezagutzaz jokatzea denez, funtzio arrazionala da beste biei gailendu behartzaileena egiara iritsi eta ongi jokatual izateko. Hortaz, gobernari izango direnek ezaugarri hori izan behar dute. Hauek dira laburrean Platon filosofo greziarraren pentsamenduaren oinarriak. 2 mila eta urteko bidea egindu gizakiak ideia hauek idatzi zirenetik, atera gara honezkero aitzulotik edo ormako itzalei begira gaude oraindik.